Одне з занять для дітей – руханка. Далі діти разом з психологами малюють. Одна з них – Анастасія Бондаренко. До Тернополя разом з батьками приїхала з Києва. Рисую кисі хагівагі і Глеморок Фреді. Хто це такий? Глеморок Фреді – це такий робот, у нього відкривається живот, щоб туди пролез якийсь дитина і його їм управляв. Кисімісі Хагівагі – це страшні ігрушки. Соломії Вдовченко 6 років. Вона теж з Києва. В Тернополі добре, мінус сирени. Я малюю. Жирафа та ще не знаю що. Сонечко, тучку, траву ще щось. З дітьми у кімнаті працює дві психологині. Одна з них – Тетяна Колісник. З немає емоційне це напруження, в якому вони можуть перебувати. Ну і весело проводити час, правда, дітям це дає? Так. так, так. Ми робили руханки, ми танцювали, ми мусили десь, в нас багато енергії, правда, треба її кудись виплеснути. Ми грали в боулінг, ми рахували, сьогодні У нас була математика цікава, правда була? Так, так, так, але виявилось, так, ми рахували, в нас навіть є переможниця, яка отримала приз, правда? Мами долучалися, мама дули кульки надували нам, правда? Так. так що в нас тільки початок. Ми тільки почали спілкуватися. Ну я думаю, попереду ми попереду ще придумаємо дуже багато цікавого. Дитячу кімнату облаштувала волонтерка з Тернополя Олена Мудра. За її словами, працюють другий день що дітки тут привикнути, можете сяка від мами, то мама зможе на годинку вийти і десь попрацювати, бо це самий найбільший зараз такий психологічний крок, який знімає проблеми в психологічні блоки, ти розумієш, ти щось робиш, і ти наближуєш час нашої перемоги маленьким, будь-яким кроком. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, новини на суспільному. Тернопіль.